देखिए अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर देखना कैसे आ रही ये लोंग लीजर्ड लोंग लीज वेरी लोंग लीजर्ड लोंग ये उठाओगे आपको इस तरीके से दागे जबरदस्त زب ٹیسٹ ہے ویلکم ایوری اور آج کی جو میری ریسپی ہے بڑی زبردست ہے اور آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی یقیناً چیز پاستا اس پہ نہ تو میں اب ٹماٹر ڈالوں گا اور نہ ہی میں اس میں شملہ مرچ ڈالوں گا صرف چکن ہوگا چیز ہوگی ساتھ میں کو تھوڑے سے اسپائس ہوں گے اور یہ سمپل ریسپی آپ لوگوں کو यकीन पसंद आएगी हाँ अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करें लाइक करें कमेंट करें और हमने हमको ये रख दिया है और यहां पे हमने पाई ले लिया है जो हमारे पास हा का पड़ा है ठीक है पास्ता का इसको हमने पानी के अंदर डाल दिया हॉट वाटर के अंदर ठीक होगी अब ये इन शाह तल्दी से जो है बॉयल हो जाएगा ठीक है اور اس سائیڈ پہ ہم اس میں ڈالتے یہ ہمارے پاس چیز پڑی ہے ہم چیز کو بھی اس میں ڈالیں گے یہ تو میں تھوڑا سا کٹ کر دیتا ہوں اس طریقے سے इसको मैं नमक के अंदर इसकी बनाई कर रहा हूँ देखे कलर इसका बिल्कुल तब्दील हो गया है ठीक हो गया अब हमने क्या करना है इसमें थोड़ा सा डालेगी इसमें पानी विनेगर ریڈ چلی ساف یہ اب اس میں جائے گا کیا بات ہے تھوڑا سا ہے نا کی شارٹ کٹ سی ریسیپی ہے کوئی زیادہ اسپون یہ ہم نے بلیک پیپر ڈال دی میں یہ ایک میں اس کو ہوں. ڈکن کو ڈھکن کو یہ تیار ہو چکا ہے तो بوائل तो بوائل ہو گیا میں اس کو اس میں لے کے آتا ہوں میں اس میں ڈال دیتی ہے یہ اور یہ دیکھیں میں نے کتنا سمپل کام رکھا ہے اس میں میں نے کوئی وہ چیزیں نہیں میں نے ڈالی نہ ٹماٹر نہ پیاز اب میں نے اس کے اندر یہ جو چیز رکھی ہے یہ ڈالیں گے ہم چیز کا کیا ہی بات ہے مزے کی چیز سے بن گیا تھا ٹھیک ہو گیا میں نے اس میں کوئی سپائس نہیں ڈالا ہوا یہ کیا بات ہے کیا خوبصورت لک آ گئی ہے اس کی یہ دیکھا چیز اس میں کس طرح وہ بن رہی ہے چیز نے ابھی اس میں دھاگے بنانے ہیں یہ لیز بنے گی بنایا اب اس میں دھاگے سے بننے داگے ہے نا مجھے کی ہے نا اب وہ پگئی اوپر میں اس پہ تھوڑی تھوڑی اور ڈال دیتا ہوں گی. یہ ہی, یہ ہی. یہ یہ اتنے زبردست دھاگے اس میں لگیں گے کہ آپ لوگ یاد کریں گے کہ کوئی چیز بنی ہے چیز اس میں کیسے پک گئی ہے ہماری بالکل ریڈی ہو چکا ہے شکل اس کی چینج ہو گئی ہے مزے کا کام ہو گیا اس کو لے کے آپ کو دیکھیے اس میں کس طرح کے وہ نہ مزے کا کام یہ دیکھیں. ابھی سے یہ اس کے یہ نکا کے خوبصورتی آئی ہے ویری لانگ لیزر لانگ یہ ہے جین ریسیپی کیا بات ہے ماشاء اللہ جہاں سے بھی اٹھاؤ گے آپ کو اس طریقے سے دھاگے ملیں گے لانگ لیزر देखें, देखें, देखे, है ना मजेगी सिंपल सी रेसिपी है और चीज़ पास्ता क्या कमाल है, ये जबरदस्त जबरदस्त